אתם בטח מכירים אותם, הטונביילוס. לא מכירים? תנו לי לך לכם כמה דוגמאות. בחור בווגד ים עומד על רקע מסביבת פריחה, והוא אומר באיליש מתגלגלת, או בגנייד מזזוי, איך בלאבדו. מצלצל מוכר? בחור בווגד ים מנסים לאחורה בביקיני בתוך זקויזו. מוכר, אה? אז מאיפה בא כינוי טונביילוס? הכל התחיל בבחור אמריקאי טיפושי שנכנס לחנות למזרמהר והזמין בייגל טונה קלאסי ברגע שהותית המילים בייגל טונה מפיו, חשף את מוצאו ושורשיו הניתויים עמוק בתוך הקהילה החסיבית האמריקאית כי טונה בייגלס יודדים לשנות הכל מהמורשת אבל דבר אחד הם לאורלם והיו צריכו לתרגל לומר, טונה בייגל, ללא המבטא הידישי, עליו בגדול הכינוי טיול לבייגלו מתייחס בעיקר לאנשים שמגדירים עצמם כחסידים ובפועל עושים כחול העולה הלוחם מה שנקרא דתי לפי דעתי זה מתחיל בהחלפת עתית הצהובה והגדולה וציטית לבנה וקופקטית בגידול הסיער לממדים קצת יותר הגיוניים מהכייחת המבריקה שהיית שם קודם ובתאזת בוסם בניחוח גברים מעודם איפה זה נגמר? <laughs> השמיים על <laughs> הדבור אם אתה אשה בשבת חברים זה פתאום מרגיש אל תתפלא, מדובר בטונה בייגל. אם אתה נתקל בגלל חסידי, רוקדים בחורה על אבב, הוא פשוט טונה בייגל, גם זה עשו יליקות להם. אז מה גרו נתופת הטונה בייגל? ומדוע היא נפוצה להם מונע בארצות הברית ולא נכנסה על סטייל הישראלי? על זה נדבר כבר בסרטון אחר. עד אז, אמשיך להמליץ לחברות שלי שלא להתקרם בשלוחים שמגודרים חסידי אמריקאי פתוח. לעולם לא תדעי כמה טונה יש לו דייגה על